બાળકો શ્રી શિક્ષણ અને તે પણ તેર થી ચૌદ જેટલા જ બાળકો થતા અમે વિચાર્યું કે વધી જે સિલેંગ સે સાદા મુદ્દિત પ્રેઝેન્ટરનો ફોર એ પ્રજા છે એક શિક્ષક તરીકે આદુની સમાનતા સિદ્ધિ માટે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અનેકવિધતો સમસ્યા ઉદ્ભવતી જ હોય છે બસ આ સમસ્યાનું દેરાખર શિક્ષક તરીકે લેવાઓ તે નું નામ જ ઇનોવેશન મારપણ નો ઇનોવેશન નો વિષય છે પોઝિટિવ સેકટર ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ અધર ઇન્ડસ્ટ્રી થેન્ક યુ વેરી મચ મારી શૈક્ષણિક સમસ્યા મારી મુખ્યત્વે બે શૈક્ષણિક સમસ્યા હતી એક તો નવા સત્રથી શરૂ થતા શેરી શિક્ષણમાં બાળકોની બહુ ઓછી સંખ્યા ત્રણેય જગ્યાએ થઈને ફક્ત દસ થી પંદર જ બાળકો જે બાળકની ટોટલ સંખ્યાના પાંચ જ હતા એટલા જ બાળકો શેરી શિક્ષણમાં આવતા મારી બીજી શૈક્ષણિક સમસ્યા હતી શાળા ખુલ્યા બાદ બાળકમાં નેતૃત્વ આત્મવિશ્વાસનો અભાવ શરમ સંકોચ સ્ટેજ ફિયર વગેરે મારી આ સમસ્યાઓના સમાધાન માટે અમે ઘણા બધા ઉપાયો વિચાર્યા જેમાંથી શેરી શિક્ષણમાં બાળકોની સંખ્યા વધારવા માટે રોજ નવા નવા દિવસોની ઉજવણી ક્રાફ્ટવર્ક બાળવાર્તા અને બાળગીતો વિવિધ દિવસોની ઉજવણી અઘરી સંકલ્પના સમજવા માટે મોડલ મેકિંગ ગુરુવંદના પેરેન્ટ્સ ડેની ઉજવણી વગેરે જેવા પોગ્રામો શરૂ કર્યા આ બધા ઉપાયો પછી અમારા શેરી શિક્ષણમાં 5 23 10 15 दर सनिवार अर्ता दी दाव कर તાળી તું એકલા હાથી ન વાગે આ મને મારા સ્ટાફે પૂરતો સપોર્ટ કર્યો છે દર શનિવારે અંગ્રેજી પ્રાર્થના તેમજ અને હનુમાન ચાલીસા પછી શિક્ષક દ્વારા બાળ વાર્તા અને વાર્તામાંથી જ પ્રસ્તુત કરી અને ત્યારબાદ માંસપીટીના દાવ જે બાળકો જ હેન્ડલ કરે રોલ નંબર પ્રમાણે બાળકોના વારા પ્રમાણે બાળકો દાવ કરાવે છોકરીઓ અને છોકરાઓ સાથે દાવ કરે तनामविश्वास और नेतृत्व आता है शरम संकोच दूर थे यादशक्ति वी है स्टेज फियर दूर थोड़ा आत्मविश्वास त्यारबाद बाड़क ने संचालन में पॉजिटिव विचारों त्यार मॉडेल बनावा तथा अघरी संकल्पनाओ मॉडेल द्वारा शीखवी तथा क्राफ्ट वर्क द्वारा सर्जनशक्ति विकास करव वगैरह जेवा गुणों विकास थे પહેલાની પરિસ્થિતિ એકદમ નીરસ અશિસ્થ આત્મવિશ્વાસ નો અભાવ મૂલ્ય શિક્ષણનો અભાવ નેતૃત્વનો અભાવ ગણિત વિજ્ઞાન ભાષા જેવા વિષયોમાં અત્યંત નબળા પડી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ હતા બાળક હવે અભ્યાસથી વિમુખ અને મોબાઈલથી વધુ નજીક જઈ રહ્યું હતું બાળકને હવે શેરી શિક્ષણમાં આવવું તથા અભ્યાસ ગમતો ન હતો સમગ્ર સંખ્યાના પાંચ જ બાળકો શેરી શિક્ષણમાં આવતા શાળા ખુલ્યા બાદ ખબર પડી કે બાળકમાં આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વનો તો અભાવ છે પછીની પરિસ્થિતિ શિક્ષણમાં માસપીટીના દાવ તથા બાળ બાળગીત ગણિત વિજ્ઞાન विविध मॉडलों प्रदर्शन विविध दिवसों उजनी कार्डमेकिंग गुरुवंदना तथा पेरेन्ट्स डे उजवि शेरी शिक्षण में समवेश कर बाई मस में शेरी शिक्षण में एट्ल के फक एक महीना में शेरी शिक्षण में साइठ के सित्तेर जट विद्यार्थी एट्ले पांच टकाना तेवीस टका थी गया शाला खुलिया आज प्रवृत्ति पॉजिटिव सैटरडे विथ मसपीटी एंड अधर एक्टिविटीज नाम की दर शनिवार चालू करी आत्मविश्वास दूर थे विकास याद शक्ति एकाग्रता है छोक संकोच दूर थे जंडर गैप दूर थोड़ी समूह भावना विकसित समंदर तो परखता हौसले कसतीयो के समंदर तो परखता कस्ती अरे डूबती को ही जहाज बनाती चांद पर कोई बुर्ज खलीफा बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा अरे अरे में तो कच्ची ईटों से ही ताज बनाती है मांसपीटी दाव बाद बाढ़ साड़ा कक्षाए बनावेल मैथमेटिकल गार्डन एजुकेशनल फंड द्वारा गणित વિજ્ઞાન અને ભાષાના બનાવેલ વિવિધ થી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે જેમાં બાળકો પોતાની જાતે ઘડિયાળ સંખ્યા જ્ઞાન વિવિધ શેપ ભાષા શિક્ષણ જેવા વિષયો ભણે છે અને બાળકો સરળતાથી નાની નાની ગેમ અમે અમે જાતે બનાવેલી છે સાપસીડી તેમજ બીજી ઘણી સંખ્યા જ્ઞાનની રમતો રમે છે અને બાળક પોતાની જાતે બધું શીખે છે રમકડા તો મોંઘા હોય છે પરંતુ અમે કાગળમાંથી રમકડા બનાવી રમકડાનો આનંદ માણીએ છીએ અને અમારી સજ્જન શક્તિ વિકસાવીએ છીએ અમે કાગળમાંથી છત્રી તેમજ બુકમાર્ક તેમજ ઘણી બધી વસ્તુઓ કાગળમાંથી બનાવીએ છીએ જેમાં વિવિધ પ્રાણીઓ તથા ઘણી બધી વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે બાળ વાર્તા પે તેના પ્રશ્ન ના જવાબ આપવા પણ મને ખુબ ગમે છે તાજગી પણ મળે છે फेरफारोई सकते बड़ी शालाओ आक वेरी मच